Мені дуже важко сказати, щось особливо з приводу перенесення змагань. У нашій частині світу всі розуміють, що Україна переживає зараз дуже важкі часи. Але в той же час міжнародні федерації мають опікуватися станом безпеки учасників змагань, а також болівальників. Я у цій галузі вже майже 50 років працюю, і для мене на першому місці завжди спортсмен. Проте я впевнений з огляду на те, скільки в Україні хороших спортсменів. Міжнародні старти повернуться сюди, як тільки ситуація в Україні зміниться на краще, і ми всі на це сподіваємося. У Норвегії ми намагаємося допомогти, як тільки можемо. Ми не припиняємо співпраці і бажаємо всього найкращого вам. Слава Україні. Відеоскоп. Спортивне відео.